Bai, gaur teklatuak ezagutu behar nituen, bueno, edo piano modernoa, baina hau... Ba, tokio gukira etorri zara. Abai? Bai, klasikoa hundia guztoko ditugu, baina gare batetik aurrera, herritmoa eta improvisak garatu ziren. Begira. <totipen> zaitzen zaio piano modernoa, eh? baina pianoarekin jotzen duzu, eh? Batzuetan bai, baina beste batzuetan bai, ja. torre, piano lexiko arekin jotzen duzu. Oh? <hihim> soinu bereztiak egin ditzakegu. Nahizu probatu da? Bai! Begira, ikutu hemen? Bai. Eta maugitu horretatxe hori. Oi! He. Hey. Oh. Oh. Oh. Oh. Beste bat, beste bat! Begira. Probatu? Zaiatuko nahi, Zer egin ditzake? Orduan partiturak irakurtzen ikasi eta teklatua jotzeko prest. Bai, ez dut baditu. Bueno, sai, partitura bakarrakein musikasko asko jo Benetan, Ba noski. I joantxo erako jo, meseez. Txoori txiki bat ezagutzen duzu. Ba noski Abestu dezaket. Bai, gainina egu osoituta gaude kantariak laguntzen? Ah. Oke, tendegun beste gauzetako bat izaten da, melodiaren inguruan ere improvisatu. Eh? Baita ere daiteke akordeak eta harmonia aldatu eta egin e, estilo jazerogoa, ba. eh? eta baita ere cantubera estilo moderno go batean Ikusten ez duen bezala, Mugarigabe koa aukera ditugu. Mugarigabe? Ba, Mugarik ez badago, oazen kugara! Azorak euskal Eta orain, bolta euskal herrira! Eta... bideo joko batera? Erabakita, teklatua ikasiko dut!